Teodorovici declanează Revoluia în România. Totul se va schimba radical. Ministrul de Finanie, Eugen Teodorovici, a explicat ce până la finalul lunii aprilie, se vor adopta două măsuri, prin ordonare de urgen ale guvernului, care vor schimba radical sistemul de achiziții publice din România. O primă va fi dat pentru centralizarea achiziilor publice, care vor fi efectuate la nivelul Ministerului de Finanțe printr-o instituie unică, pe baza a ceea ce transmit instituțiile publice din toată țara. Teodorovici a dat ca exemplu achiziția de medicamente, i-a explicat ce odată ce acestea se achiziționează centralizate. Atunci preul va fi unul mai mic. În ceea ce privește achizițiile publice, se va adopta în guvern, prin ordonan de urgență, până la finalul lunii aprilie. Va fi o abordare nouă, modernă, în linie cu directivele europene, nu vom aduga nimic fa de ceea ce solicit normele europene. Din toate rile din Europa se vor lua exemplele de bune, practici, nu există un model anume, pentru că fiecare sector are anumite particularitii când le aduci în România apoi să ai probleme, dar, repet, actul în sine va schimba radical această zona achiziilor publice. Se petem în avii. Oare voi pleca la Bruxelles pentru a avea o discuie cu Comisarul European pe politici interne? Pe achiziții centralizate, va fi o ordonanță de urgen care va stabili un nou mecanism, la nivelul Ministerului de Finanie, o nouă structură care va face aceste achiziții centralizate. Vom începe cu câteva zone pilot pentru ce sunt câteva studii făcute care arată în acele zone sunt cheltuieli foarte mari, cum sunt acizile de autoturisme, de medicamente. Sunt proiecte piloti pe acestea, ne vom concentra. În prim fază va fi aprobat până la finalul lunii aprilie. Se vor centraliza propunerile, nevoile, dar achiziția se va face într-un singur loc. Respunderea este la această instituie care face achizițiile publice. Cei care beneficiază doar trimit propunerile, nevoile, dar achiziția se face la nivel centralizat. Nu va dura mult mai mult. Va fi mult mai simplu, a explicat Teodorovici. Ministrul de Finane a precizat ce actualul Consiliu Naional de Soluționare a Contestailor va fi transformat într-un tribunal specializat, care va judeca contestațiile la achiziile publice. El a precizat ce acest tribunal va judeca totul foarte rapid, iar calea de atac va fi icJ, care, din nou, va soluționa aceste contestații cu celeritate. Ca să finalizme problema asta a achiziilor centralizate, care ne-a dat multe btei de cap. Acum avem acel consiliu naional de soluționare a constestailor, pentru ca propunerea va fi să fie transformat într-un tribunal. Aceasta va fi o primă cale de atac, a doua cale de atac va fi X. Vor fi termene foarte scurte pentru a se lua o decizie, max din 30 de zile, în cele două cei de atac. Sub decizia acestui tribunal va fi obligaia a să muri contractului, iar cei care doresc să mai conteste merg la ICJ. În cazul în care cutig la ICJ, atunci noi vom rambursa o parte din marja profitului pe care le estima atunci când a ofertat, a mai precizat Teodorovici.